أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وآله الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد المنزه عن شوايب النقص والأضداد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم المخالف لما عداهم من الكائنات الباقي وهارك كل من عاد من عداهم من المخلوقات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وملانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ كل ما أمر بتبليغهم من رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جوهر المعارف وأزهر رياض الفصاحة والوعارف أما بعد وربي شعن صدري ويصل لي أمري العغة من لسان يفقه قولي اللهم فهم سليمان فهمنا اللهم يعلم آدم علمنا وبعد مازلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا في شرح جوهرة التوحيد لإمام الحجة سيدي إبراهيم اللقاني المالكي الأشعري رضي الله عنه المتوفى سنة وأربعين بعد الألف من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد أتممنا البيت الرابع ووصلنا عند قول الناظم رحمه الله وبعد فالعلم باصل الدين محتم يحتاج للتبيين قال وبعد بعد هذه الكلمه تطلق عند الانتقال من اسلوب الى اخر اي من نوع من الكلام الى نوع اخر ونوع المتنقل عنه منه هو البسمله وما بعدها انتقل من بسم الله والحمد لله على النبي صلى الله عليه وسلم. والمنتقل اليه هو بيان السبب الحامل للتأليف. قال فالعلم بأصل الدين لماذا ألف كثير من العلماء لما يصنفون ويألفون سواء منظومات او او او مطولات او حواشي او متون الا ويذكرون لماذا ألفت؟ لماذا صنفت؟ قال في العلم ما هو العلم؟ العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. هذا هو العلم، يعرف العلماء. قال بأصل الدين، الأصل هو ما بني عليه غيره، كما درسنا هذا في في الورقات. والسند إليه. والعلم، الأصل الدين، أما الاصطلاح، أي في علم الكلام، في علم الاعتقاد، في علم التوحيد، في علم أصول الدين، وش مقصود بأصل الدين؟ هي المبادئ العقدية. المبادئ العقاديه سمت عقديه لانها تعقد في القلب تعقد في في القلب اي لا تقبل الشك لذلك قلنا انها تثبت بالادله اليقينيه قاعده العقيده بماذا تثبت بالادله اليقينيه القطعيه قطعيه الثبوت وقطعيه الدلاله نعم وقلنا ان علم التوحيد او علم المقال فالعلم باصل الدين يشير الى هذا العلم الذي الذي ينظم فيه هذه الابيات اي اصل الدين العقيده او علم التوحيد له اسماء كثيره يسمى اصول الدين الذي اشر اليه في البيت قال وبعده في العلم باصل الدين ويسمى بعلم الكلام وسمي بذلك لان لانه قد كثر فيه الاختلاف في مساله الكلام، في مساله كلام الله. والفرق بين بين المعتزله وبين اهل السنه وبين المجسمه هو في الكلام. واضح، الفرق بين المعتزله وبين المجسمه، وبين اهل السنه، والحق، واضح، هو في مساله الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. ومساله الكلام خلق القران، فسمي العلم باهم مساله فيه. علم الكلام كانهم اشاروا اليه. وقال بعض العلماء سمي كلام لأنه فيه جدل، فيه شبهة ورد على شبهة، فسمي علم الكلام. كذلك من أسماء هذا العلم يسمى علم التوحيد. نعم، وقد سبق الحديث عنه. ويسمى بالفقه الأكبر، لذلك الإمام الأعظم الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، عنده كتابان عظيمان، عنده الفقه الأصغر أورد فيه كل مسائل الفرعية وعنده الفقه الاكبر اورد فيه المسائل العقديه واضح من اسمائه الفقه الاكبر يعني اذا استعمل هذا اللفظ مركبا اي من كلمه الفقه مع كلمه الاكبر فالمراد به علم العقيده كما سماه الامام الاعظم ابو حنيفه النعمة رضي الله عنه وارضاه ويسمى ايضا علم العقيده يسمى العقيده العقيده لغه هو ما يعقد الانسان قلبه عليه ثم اصبحت تطلق على ما يدين به من الافكار والاراء التي يؤمن بها وليتحل في في القلب نعم وتنعكس على تصرفاته وافعاله واحواله وسلوكه نعم ويسمى ايضا بعلم اصول الدين ها علم اصول الدين نعم قالوا كليه اصول الدين في العقائد يعني تكلم في العقائد نعم. قال وبعد فالعلم باصل الدين محتمون اه المعنى ان العلم بالعقيده والعلم بالتوحيد والعلم بالفقه الاكبر والعلم بالعلم الكلام والعلم باصول الدين وقواعده فرض محتم اي اطلب الشرع تعلمه على وجه التحتيم والالزام واجب على كل مكلف من ذكر وانثى وجوبا عينيا وجوب عيني لانه الاعتقاد لا يقبل التقليد سياتي هذا من كان مثلا فيها خلاف لكن ارجح أنه لا يقبل التقليد واضح الصورة وجوبا عينيا اي بدليل ولو اجماليا التفصيل هذا من الفروض الكفائية لكن اجمالا لابد تعرف الدليل اجمالا والذي حتمه هو الشرع ولم يرخص لنا الشرع في تركه في ترك تعلم هذا العلم بل امرنا بعلمه قال تعالى في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الاية 19 فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فعلم أمر والأمر يقتضي الوجوب نعم. أما معرفتها بدليل التفصيلي التخصصي هذا هو على قنعه وعلى سبيل الفرد الكفائي إذا قام به بعض العلماء سقط الإثم عن عن الآخرين أي نعم ويجب على أهل قطرين أو ناحيتين يشق الوصول منها إلى غيرها أن يكون فيهم من يعرفها بالدليل التفصيلي لأنه ربما طرأت شبهة فيدفعها ولأن أصبح الآن من أوكد الفرائض علم التوحيد خاصة مع وجود الشبه الكثيرة اليوم أفكار كثيرة فكرة الإلحاد، فكرة التجسيم فكرة الاعتزال فكرة بالتكفير بالمعصية وفكرة الخوارج وغيرها أفكار كثيرة الذي يعصم من هذا الزلل وهذا الانحراف وهذا الزيغ هو أن تتعلم علم, علم التوحيد أن تعلم علم التوحيد نعم. ثم قال محتم يحتاج للتبيين ما معنى قوله يحتاج للتبيين أي أن هذا العلم بحاجة إلى توضيح يحتاج إلى توضيح وانما احتاج هذا الفن للتبيين لانه لما حدثت المبتدعه مبتدعه من المعتزله والكراميه والمجسمه والقدريه والخوارج والرافضه وغيرهم وكثر جداله مع علماء الاسلام وأوردوا شبها شبه شبه شبه أوردوا الشبه وخلط تلك الشبه بكثير من القواعد الفلسفيه لذلك من القواعد الفلسفية قصد المتأخرون من العلماء الفطاحلة الجهابدة الذابين عن عقيدة المسلمين لدفع تلك الشبه فاحتاجوا إلى إدراجهم في كلامهم ليتمكنوا من ردها فما أدرجوها إلا لغرض مهم واضح فلذلك لابد الإنسان أن يعلم. فأن تعلم هذا العلم هو من الفروض العينية على سبيل الإجمال أما على سبيل التفصيل فهو من الفروض الكفائية ثم قال الناظم رحمه الله لكن من التطويل كلة الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم، كأنه يقول لماذا أنا أنشأت منظومة؟ وقد قلنا أنه أن أهاته المنظومة كما قلنا في تعريف الإمام اللقاني رحمة الله عليه أنه ألفها في ليلة واحدة وألفها في ليلة واحدة بإشارة من شيخه في التصوف في التربية هو الإمام أحمد عرب الشنوبي آه رضي الله عنه وأرضاه 144 بيت ألفهم في ليلة واحدة كل مسائل التوحيد كل ذكره ولم يغفل عن مسألة مسائل التوحيد هذا المسائل الفرعية في التوحيد ذكره رضي الله عنه وأرضاه قال لكن من التطويل كلت الهمم لماذا أن أنشأت منظومة مختصرة في ليلة واحدة في أومي أربعة واربعين بيت؟ قال لأن هذا الفن وإن احتاج لتبيين إلى أنه لا ينبغي المبالغة فيه في تطويل العبارة لأنها تؤدي إلى الملل والسآمة هذا العبقرية العبقرية أنك تمر الأفكار بطريقة سلسة. بدون أن تطول تطويلا مملا، ودون أن تختصر اختصارا مخلا، نعم. قال لكن من التطويل أي تطويل من أجله، والتطويل مبالغة فيه. واضح. أما أصل التطويل فلا يضر، إذا لغرض فهذا ليس ليس مضرا. كلت الهمم، كلا في اللغة بمعنى تعبة. كلت الهمم أي تعبت الهمم. لأن الهمم لم تكن عالية. نعم. إذا قال كان اللقاني رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا عن أهل زمانه بان هممهم كلت فماذا عسنا أن نقول ها فماذا عسنا أن نقول نحن إذا كان هذا في بداية القرن الحادي عشر يقول هذا الكلام هو هو هو ولد أواخر القرن العاشر وتوفي في بداية القرن الحادي عشر إذا كان يقول هذا الكلام فماذا نحقون نقول فماذا عسنا أن نقول ثم قال فصار فيه الاختصار ملتزم فصار فيه الاختصار ملتزم المعنى أنه صار هذا الفن تأليفا وتدريسا الاختصار ملتزما فيه لماذا؟ تقريبا عن المتعلمين القاصرين تقريبا لإيصالها إلى صغار طلبة العلم لذا صار الاختصار واجب صار الاختصار واجب ولذلك عمد صاحب إلى الاختصار في موضوعه فأتى بهذه الأرجوزة الشريفة المنيفة فإنها على قلتها مع على قلة أبياتها جمعت العقائد الإسلامية الواجب على المسلم اعتقادها وصدق الإمام ابو إسحاق صفرييني رحمه الله لما قال جميع ما قاله المتكلم في التوحيد قد جمعه أهل الحقيقة في كلمتين كل ما قاله المتكلم في التوحيد جمعه الأهل الحقيقة في كلمتين الأولى اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه كل ما تصور أنت في وهمك فالله بخلافه الثانية اعتقاد أن ذاته تعالى غير مشابهة لدأه ليست مشبهه للذوات ولا معطله عن الصفات ولا معطله عن الصفات كل ما تكلم المتكلمون يدور تحتها هاتين القاعدتين اعيد القاعده الاولى اعتقاد ان كل ما تصور في الاوهام الله على على خلافه القاعده الثانيه اعتقاد ان ذاته سبحانه وتعالى عز وجل ليست مشبهه للذوات مشبهه للذوات ولا معطله عنه عن الصفات نعم ثم قال وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها هذه أي هذه الألفاظ الألفاظ الكلمات فيها بيت اسمها بحر الرجز أرجوزة هذه أرجوزة اختار المؤلف الناظم رحمه الله الامام اللقاني المالك الاشعري رضي الله عنه وارضاه لمنظومته بحر الرجز لانه هذا البحر في البحور العروضيه في البحور الشعريه هو اسهل البحور سبحان بعضهم يسميه حمار الشعراء اي واحد يركبه الحمار اي واحد يقدر يركبه صح ولا لا؟ صح الحصان صعب لازم أه تم أفزن فارس بالضبط نعم اسم حمار الشعراء لسهولته. الوزن تاعو سهل مستفعلون مستفعلون هذا حاجه. قال اختار اغلب المنظومات العلميه هي على بحر الرجز لسهولته. لانه اسهل من غيره من البحور ها صغيره الحجم اه ابياتها 144 بيتا. نعم. وفيها ترغيف طعاطها من جهه كونها نظما خاصه انها سهلت لان الشعر اسهل في الحفظ من من النثر الشعر اسهل في الحفظ من من النثر هذه الحكمه وزي ان الشعر فيه نوع من العذوبه فيه هذاك التس... هذاك الموسيقى الاوزان هي عباره عن موسيقى يعني. ها يعني بعض نوع من الـ ها من الـ يعني من عذوبه في النظم ها وحلاوه في الكلام نعم لان النظم اعذب والنثر ون... ون... احلى نعم قال لقبتُها جوهره التوحيد جوهره التوحيد اي لقبت هذه المنظومه جوهره التوحيد والجوهره مش هي الجوهره هي اللؤلؤه النفيسه سماها انها لؤلؤه لؤلؤ النفيسة صغيره تقدرها في الجيب صح ولا لا لكنها غاليه الثمن زادت قيمه كبيره قل مع سهولتها مع انه بي منظومه قذفتها في لكن انظروا من امرني بها امرني الامام الشرنوبي رحمه الله عليه ها أه؟ هذا الامام العظيم العارف بالله شيخه امره فالفها باشاره منه في ليله واحده بركة العلم ليله واحده والله عز وجل جعل فيها القبول وتدرس الان لا تدرس في الشرق وفي الغرب تدرس الان في الازهر الشريف وتدرس في الزيتونه وتدرس في في في القرويين وتدرس في موريتانيا وتدرس في السنغال وتدرس في في المغرب، وتدرس في في اوروبا، وتدرس في في مصر، وتدرس في بلاد الشام، وتدرس في بلاد العراق، وتدرس حتى في بلاد الهند. هذه المنظومه العظيمه، نعم. قال قد هذبتها، التهذيب في اللغه والتصفيه. التصفيه. هذبتها اي صفيتها، نقحتها من الشبه من الشبه والعقائد الفاسده، ونقيتها من التطويل، مسائل الطويل التي لا تحتاجها لا لا اذكرها، اذكر الا المهم. إلى المهم والأهم، نعم. وهذه الجملة كالتعليل لتسميتها، لماذا سماها جوهرة؟ لأنه لا يبقى بعد التهذيب إلا الجوهر الخالص. هو أكبر بعد التهذيب وش يبقى؟ هذا الجوهر، آه إلى الجوهر الخالص، كل شيء راح، ها؟ نعم. وفي تسميتها بهذا الاسم ترغيب للطلاب أن يقبلوا على حفظها وتعلمها والاستفادة من جواهر أحكامها، نعم. قد يقول قائل وهذه أرجوزة نقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها يقول هذا مدح يعني كيف للناظم أن يمدح نفسه كما مدح صاحب الألفية قال فائقة ألفية ابن معطي وكما آآ آآ مدح اليوم الصيوطي ألفيته وقال فائقة ألفية العراقي قال هذا المدح كيف يعني المدح يصدر من العلماء هذا المدح هذا, هذا نوع من العجب لا المدح إذا كان المقصود به ذاتك ونفسك هذا هذا يسمى غرور عزو خلاص اما إذا كان المدح المقصود بإعزاز دين الله أو التحدث بنعمة الله المقصود الله سبحانه وتعالى الذي أجرى على يدي نعمته ها فهذا هذا من باب التحدث به بالنعم أنه هذا مخرج مخرج التحدث به بالنعمة والنصح لمن يطعاطها والنصح لمن يطعاطها أه؟ واما بنعمه ربك فحديث وما قال والله ارجو في القبول النافعه بها مريدا في الثواب طامعا نعم والله ارجو اي ارجو الله اي هنا العلماء قالوا التصدير اذا صدرت تصدير هنا التصدير مع الـ مع الـ مع الامر مع الـ مع مع الفاء مع وتاخر الفعل يدل على الحصر ما تقول ارجو الله تقول الله ارجو ارجو الله قد ارجو الله وارجو غيره لكن اذا قلت الله ارجو اي لا ارجو الا الله الحصر في الكلام الحصر والله ارجو والله نسال اي لا اسال غيره والله ادعو اي لا ادعو الا الى الله نعم والله ارجو ياك نعبد اي حصر اي لا نعبد إي الا اياك اياك نعبد أي هنا اذا المفعول به يعني الدين الكلام يعد على الكلام على الحصر اه نعم اي لا ارجو الا الله لا ارجو الا الا الله والرجاء في اللغه هو الامل اه الامل وعرفا هو تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ من أسبابه. وتعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في في أسبابه. ترجو شيء. ترجو آآ آآ آآ آآ أن أن تنجح في تجارتك. ماذا تأخذ أسباب تجيب السلعة وتبيعها وكذا. وتعلق القلب بمرغوب فيه. تقول أرجو الله تسعى لهذا الرجاء. نعم. وإلا فهو طمع مذموم. إذا ما إذا بالأسباب تاخذش بالأسباب لي يسولي؟ الله أرجو تقول الله أرجو أنت ما ما ما ما ما ما, ما, ما تقدمش الأعمال الصالحات وش نقولوا؟ نقولوا هذا طمع مذموم هذا طمع مذموم الرجاء ليكون بالأسباب نعم فالرجاء كرجاء الجنة مع ترك المعاصي كل الناس يدخلوا الجنة إلا من أبى كلكم يدخل الجنة إلا من قيل ومن أن يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، نعم. إذا رجاء رجاء الجنة رجاء الله أي مع ترك معصيته مع ترك سخطه مع فعل الطاعات واجتناب المحظورات، نعم. والله أرجو في القبول، والله أرجو في القبول أي حصول القبول أي أن تقبل يقبل هذا العمل ويقبل هذا الجهد المقيل الله في القبولي. القبول القبول اثابه على العمل الصالح يقبلها يعني الله يثيبني عليها نافعا الله ارجو الله ارجو في القبول نافعا اي أيوه ان ينفع بها كل من اقبل على تعليمها اذا قال بعض مشايخنا يقول لك هذه المتون يكفي اننا لو نجس فقط لندرسها او نقراها فقط يشمل ندعاء صاحبها دردش ودعا لمن سعى اليها، قال ما فقط لمن قراها، قال لمن قراها أو تعلمها أو سعى إليها وكتبها كتبها، أي جهد صغير، أي جهد وقيل. فقال والله أرجو في القابون نافعة، أي أن بها كل من أقبل على تعلمها أو الاستفادة منها أو كتابتها أو قراءتها أو إقرائها أو غيرها، نعم. بها مريدا، أي مريدا بهذه الأرجوزة وهذه الجوهرة. في الثواب طامعا، أي طامعا في الثواب. من رب الأرباب عز وجل والثواب هو مقدار من الجزاء يعلمه الله شو الثواب هو الجزاء مقدار من الثواب لا يعلمه إلا الله. إلا الله لمن شاء من عباده انت قد صلي ركعتين وزيد يصلي ركعتين وعمر يعطيك ركعتين. هذا يعطيه قدر وفلان يعطيه قدر فيها قدر, قدر هذا القدر الثواب لا يعلمه الا الله. ما فيش حسابي حسابيه، اصل عندك كذا، لا ما القبول شيء ثاني، يعني هذا كان حاضر في الصلاه تاعو، صلاه بخشوع، ببكاء، بخضوع، واستشعر انه دليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا امر ثاني. نعم. آه. قال طمعا في الثواب، آه والثواب هو مقدار من الجزاء يعلمه الله عز وجل، اعده لمن شاء من عباده في نظير اعمالهم الحسنه بمحض اختياره. بمحض اختياره سبحانه وتعالى ثم قال باب ما ما يجب معرفته على المكلف فكل من كلف شرعا وجب عليه ان يعرف ما قد وجب فكل من كلف يعني اذا اردت بيان علم اصول الدين والاعتقاد والتوحيد فلابد على كل مكلف مو شو مكلف هو البالغ خرج بقول البالغ أي الصبي العاقل خرج بقول العاقل أي المجنون سليم الحواس الذي لا حق. ها لا يقدر على القراءة والبصر ولا يسمع ولا نعم. الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالصبي كما قلنا ليس مكلفا فمن مات قبل البلوغ فهو ناج ولو كان من أولاد الكفار ولو كان ابوه وامه كافرين فهو ناجٍ ولا يعاقب على على كفر او غيره نعم خلافا للحنفيه رحمهم الله الجمهور على هذا نعم نعم انهم ناجون خالف في هذا السدى الاحناف قالوا بانهم ان الصبي العاقل قبل الغلوف أه قبل البلوغ مكلف لوجود العقل يمكن هذا قول ضعيف نعم وان كان وان لم يعتقد واحد منهم كان من اهل النار وتوقف الإمام ابو حنيفه توقف في هذا وإن كان توقف الحنفيه قالوا بهذا اما الامام صاحب المذهب توقف وقال إمام احمد لا يختلف يختلف فيه احد اي انهم في الجنه أي يختلف احد ان حتى اولاد الصبيان وحتى وان كان ابائهم كفارا فنعم وقال الامام النووي رحمه الله وأجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا وأما أطفال المشركين ففيه عدة مذاهب والصحيح كما قال ابن النوي الذي أذهب إليه المحققون أن أولاد المشركين من أهل الجنة من أهل الجنة نعم ودليل ذلك حديث سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام يرويه الامام البخاري حين راه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه وحوله اولاد الناس قالوا يا رسول الله واولاد المشركين قال واولاد المشركين يعني اولاد المسلمين والمشركين نعم اما اهل الفتره الفتره اي بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين بين سيدنا عيسى زمان بسيدنا سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو هم الاقوام الكائنون بين ازمه الرسل بين رسول كي يروح الرسول يموت كذا قاعد قرنه لكذا كذا حتى يبعث رسول هذا اسمه اهل الفتره الفتره فيه الوحي توقف الوحي هم الاقوام الكائنون بين ازمه الرسل الذين يرسل اليهم الاول ولا ادركوا الثاني، يعني ما ما ارسل اليهم نبي وما ادركوا الثاني. نعم. هم لا لا اهل يعني لم يدركوا الرسول السابق. ها؟ أه؟ وما ادركوا؟ اللاحق. اللاحق، بارك الله فيك. في فلعل... فل العلماء في هذا عده مذاهب. والراجح انهم ناجون. الراجح انهم ناجون، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم واضح نعم والذين ندين الله تبارك وتعالى به ان اباء النبي صلى الله عليه واله وسلم واجداده ناجون اليسوا من اهل الفطره وما كنا معذبين احدنا بعد رسوله وقد كتب بعض العلماء في ذلك رسائل قد الف العلماء في نجاة والدي النبي صلى الله عليه واله وسلم بل نعتقد ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم ناجيين بل حتى اجداده كلهم ناجون. قد الف الامام السيوطي رساله فيها يثبت فيها نجاه والدي النبي صلى الله عليه واله وسلم، سيدنا آمين عليه السلام سيدنا عبد الله عليه وسلم. وقال الامام مالك بن انس رحمه الله رضي عنه، قال امامنا مالك من اذى مسلما في أبويه الكافرين عوقب وأدب لحرمتهما من آذى مسلما في أبويه الكافرين عوقب وأدب لحرمتهما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نبعث رسولا نعم. ثم قال في البيت قال فكل من كلف شرعا وجب كل من كلف شرعا شرعا اي ان المعرفه معرفه وجبت في الشرع لا العقل هذا مذهب الساده الاشاعره رضي الله عنهم اهل السنه وجمع مع وجمع من غيرهم فمع فمع فمعرفه الله وجبت عندهم بالشرع كذلك سائر الاحكام وذهب المعتزله الى ان الاحكام كلها تثبت بالعقل اجعلته مدركا للاحكام مدرك للاحكام وان لم يرد الشرع ويقولون ان الشرع جاء مقويا مؤكدا للعقل هذا هو الفرق الكبير الجوهري بين اهل السنه وبين المعتزله المعتزله قدموا العقل على على النقل نعم واهل السنه قالوا النقل هو الاساس والعقل ها أه له واضح. العقل العقل تابع له نعم. كما قلنا أن المعتزلة خالوا في هذا أنهم قالوا أن الأحكام كلها تثبت بالعقل أي جعلته مدركا للأحكام وإن لم يد به الشرع ويقولون أن الشرع جاء مقويا مؤكدا للعقل سوى العكس فعندهم الحسن... الحسن ما حسنه العقل إذا كان الأصل يعني المعتزلة التحسين والتقبيح العقليين. أي أن الحسن عندهم ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. إيه؟ شرعاً. لذا إذا الناظم قال فكل من كلف شرعاً وجب. أراد أن يقول بأن الأمر يكون دائماً للنقل وليس للعقل. نعم. وجب أي يجب أن يجب عليه أن يجب على المكلف ان يعرف اي المعرفه هنا نقص به الجسم القاطع المطابع الواقع عن دليل ولو اجماليا ما قد وجب أي يجب على المكلف وجوبا شرعيا ان يعرف جميع ما وجب لله تعالى التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى ما وجب لله تعالى اي ما لكن ما قامت به الادله النقليه او العقليه عليه تفصيلا وهي عشرون صفة الآتية عشرون صفة أثبتها السنة. يجب على المكلف أن يعرفه تفصيلا وما قامت عليه الأدلة إجمالا نعم. هو سائر الكمالات يجب على المكلف أن يعرفه إجمالا كذلك يقال في قال أن يعرف لله والجائزة والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع أي. لله أي معرفة ما يجب في حق الله والجائز اي ما يجب في حق الله تعالى والممتنع اي ما يستحيل ان يوصف به ربنا تبارك وتعالى اذا كان لابد ان ننبه هنا ان الاحكام العقليه هي ثلاثه عند الواجب وعند المستحيل وعند الجائز لابد ان نعرف هذه الاصطلاحات نفهم الاعتقاد الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه ما لا يتصور في العقل عدمه الوجود وجود الله واجب ولا ما واجب لا يتصور في العقل عدم وجود الإله واضح الوحدانية واجب واضح هذا واضح. وهو قسمان ضروري ونظري ضروري و... و... وض... وضروري الضروري كتحيز الجرم لو قلت لك مثلا هذا الفنجان هذا جرم كونه جرم يقتضي عقلا وجوبا ان يكون متحيزا له حيز يعني عنده ارتفاع وعنده حد وعنده هذا المقصود لا لا هذا ابريق هذا ابريق الشاي هذا هذا ابريق شاي فيكم هذا ابريق الشاي هذا جرم له حيز حيز واضحا كضروري كما قلنا كتحيز الجرم الجرم ماشي الجرم الجرم الجريمة الجرم. أي أخذه قدرا من الحيز وهو المكان، فإنه ما دام الجرم موجودا يجب أن يتحيز فهو واجب مقيد بجواد الجرم. واضح؟ النظري كصفة الله تبارك وتعالى، صفة السبع والبصر. نظريا ما يمكن أن ندركها بالضرورة. هذا المقصود يعني. المستحيل عقلا هو ما لا يتصور في العقل وجوده. ما لا يتصور في العقل وجوده، وهو قسمان. كذلك ضروري ونظري نظري الضروري كخلوه الجرم عن الحركة والسكون معا فنقول لك هذا اليد متحركة وهذا اليد ثابتة هل يمكن اليد تكون ثابتة في نفس الوقت متحركة ها؟ اجتماع الناقضين مستحيل عقلا صح ولا لا؟ هذا هو أن تكون متحركة في نفس الوقت هي ساكنة, ساكنة. نعم مفهوم هذه واضح نقول هذا مستحيل في العقل النظري كالشريك له تعالى له لا الله سبحانه وتعالى يستحيل ان يكون له شريك واضح هذا نظري نعم الجائز هو ما يحق في الحق في, في العقل وجوده وعدمه وهو قسمان ضروري ونظري ضروري كحركه الجرم او سكونه الجرم قد يتحرك وقد يثبت يعني يجوز له ان يتحرك ويجوز له ان ان يسكن واضح كنديروا الكاسة نديروا في المكان مرتفع يتحرك يمشي كتجيه هواء ريح يحركه انا نحركه يحرك قابل التحرك ها الدوران هاو يدور واضح أو يثبت واضح نعم هذا جائز والنظري كتعذيب المطيع ولو معصوما الله الله يجوز في حق ان ان يعذب المطيع لكن لا ينبغي تشدخ في حق الانبياء بل بقدر ضروره التعليم واثابه العاصي ولو كافرا اثابه العاصي وقد يثيب الله عز وجل العاصي نعم ثم قال: لله والجائزة والمتانعة ومثل ذال رسله فاستمع. اي الان العقائد سنتكلم عن ماذا؟ الواجبات والمستحيلات والجائزات. الواجبات في حق ذات الله، المستحيلات في حق ذات الله. والجائزات في حق ذات الله. كذلك في الرسل اي كما سنتكلم عن الواجب في حق الرسول، كذلك سنتكلم عن في حق الرسول عن الجائزات في حق الرسل وما يستحيل ان يصاب به الانبياء وما يجب ان يصاب به الانبياء فاستمع اي فاستمع فاستمعن الى ما القي ما القي اليك من الامور التي معرفتها ترفعك عن الجهل والتقليد الاستماع هنا قال فاستمع قال فاسمع قال فاستمع الاستماع هو ابلغ من السماع السماع هو ان تستعمل الاذن اله الاذن ذلك ربنا قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا بقال فاسمعوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرْحَمُونَ الاستماع هو أن تستعمل آلة السماع مع حضور القلب والعقل مع حضور